Привіт, маляточка! Сьогодні будемо займатися акварелью. Робитимемо акварельну заливку фону навколо об'єкту абсолютно рівномірно. Тому що акварель – це королева рівномірності, ніжних м'яких переходів. Ну і взагалі мені здається ще й королева різноманіття. Про це пізніше. Для вашої зручності я розділила всі акварельні вправи і деякі підходи до малювання на рівні складності. Основні і прості три рівня. Спробуйте впізнати в них себе. Отже, рівень перший – курчатка. Курчатка – це студенти, які тільки-тільки почали займатися аквареллю. Буквально пару годин ще займалися, а може не займалися ніколи. Зайчики – це студенти, які займаються аквареллю вже декілька місяців або півроку, трошки впевненіше себе почувають з пензликами, з водою, зі змішуванням кольорів, розбираються в кольорі і можуть діяти сміливіше і більш контрольовано, ніж корчатка. І найстарші – це котики. Студенти, які займаються аквареллю, в районі року, може більше року, і хочуть активно зростати професійно, хочуть ускладнених для себе задач і завдань, і готові до рішучих дій. А саме це заняття і це відео я підготувала для курчаток і зайчиків. Тих зайчиків, які ще не на 100% опанували акварельні заливки, які ще не повністю впевнено почувають себе в них. Поїхали! Ну що ж, сподіваюся, ви готові і пам'ятаєте, що для акварельної заливки нам необхідна велика кількість води. Велика кількість води і вже готового розведеного пігменту, готового змішаного кольору, з яким ми будемо працювати постійно. Зазвичай для А4 формату, для заливки фону потрібно досить багато водички і краще вам змішати більше, ніж менше. Тому що якщо змішаєте менше, то потрібно буде досить швидко домішувати нову фарбу і намагатися якомога ближче дібрати колір. Якщо трошки залишиться, то для нас це не буде страшно. Зараз ми з вами займатимемося рівномірною заливкою, тому жодного пігменту, починаючи зі старту, ми вже в нашу калюшку додавати не будемо. В калюшці має бути декілька столових ложек води, не менше. Так, у мене, тут, ем... у мене тут декілька камер стоїть, і мені потрібно їх обходити, тому не думуйте, що рухи мої будуть дивні. Я сподіваюся, що я не заляпаю свою акварель. Отже, починаємо із горизонтальної лінії, з горизонтальної заливки, коли ми з вами маємо залишити крапельку, довгу крапельку, яку поступово будемо стягувати вниз до того рівня, який нам потрібен. В моєму випадку це рівень, трошки не доходячи до кінця бургеру. Залежно від якості вашого паперу, іноді потрібно декілька разів пройти пензликом туди-сюди, знаєте, щоб розподілити пігмент. Доходячи до нашого об'єкту, навколо якого ми робимо заливку, я розділяю горизонтальну лінію акварельної заливки на дві частини, праву і ліву. Оскільки заливку треба робити доволі швидко, для того, щоб край не присох, і для того, щоб не було ніяких смужичів, щоб заливка була абсолютно рівномірна, я буду постійно переходити з правої частинки горизонталі, на ліву, з лівої на залишаючи кожну з них без уваги буквально на секунди. На 30 секунд, 20 секунд, не більше. Крапелька забезпечує горизонталь від швидкого пересихання, але якщо тримати її занадто довго, то вона може залишити смужки. Тому намагайтеся дуже швидко переходити з однієї сторони на іншу, з однієї сторони на іншу. Тримайте одну горизонталь, особливо, якщо вам потрібно зробити м'який перехід. А я буду робити зараз м'який перехід. Поступово підходячи до моменту переходу, я набираю на пензлик трошки більше води і спускаю свою крапельку з одного і з іншого боку с додаванием цией воды. Ще воды. И ще подпускаю вниз крапельку. Так. Он звук Лиза. Не людский просто. Ще водички. И ще декілька рухи за обоих сторон. Врешті раз. Я змиваю пензлик і ніжно-ніжно пом'якшую край своєї заливки. Якби зараз у вас не ліг перший шар, пам'ятайте, що потрібно дати йому висохнути повністю, перш ніж починати другий. Мій висох, я зараз підійду ближче трошки до камери. Сподіваюся, що на другий шар у мене вийде повністю дати вам в кадр свою заливку, щоб ви чітко розуміли техніку. Пробачте, буде трошки шумно, бо песик в рухіне все грається. Я додала трошки більше пігменту в другий шар, буде ще і третій. Кожний наступний шар буде трошки підрівнювати і робити попередній більш рівномірним, більш м'яким е, в переходах.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 темнотий пігмент, як у мене, ваша калюшка, приблизно така ж темна, то намагайтеся допомагати воді розподіляти пігмент по паперу. Тобто робіть додаткові рухи пензликом, які будуть допомагати розподіляти його. Пам'ятайте постійно переходити з однієї сторони, на іншу, для того, щоб край не присихав і не утворював смужки. Мені здається, що з усіх варіантів інструментів і матеріалів акварель найніжніше робить переходи, і градієнти. Ну, звичайно, нічого не зрівняється з цифровими градієнтами, але якщо ми в цій конкуренції між матеріалами не враховуємо цифру, то акварель справляється з градієнтами ну, і найшвидше, як мені здається, і найкрасивіше робить їх. Найм'якіше Так, зараз Полетить моя камера, але я вже не можу піднятися, тому що поступово приходжу до свого переходу в більш світлий пігмент, додаючи до пензлика, до того, до тієї фарби, що на пензлику, додаючи, додаючи поступово потрошечки води. Вода на пензлику витісняє фарбу і заливка стає ще світлішою. Переходик м'який. Нам потрібно, щоб він був настільки м'який, прямо, знаєте, невагомий, невинною абсолютно. Чистою водою пом'якшим і залишаю сушити до наступного шару. Для майбутнього більш-менш темного фону невеличка смугастість не є загрозою, тому що вона поступово вирівнюється з кожним шаром і поступово зникає в накладанні пігменту на папір. Але якщо фон повинен був би бути світлий, то наші шари заливки повинні були б бути набагато більш прозорими. Умовно кажучи, якби мені потрібен був фон такого тону, як зараз, то я би зробила чотири шари дуже прозорої заливки. І така заливка лягає абсолютно рівномірно, без будь-яких плям, смужок і якихось непотрібних переходів. Ну що ж, третій шар. Так, підлізу зараз якось під ногу. Можливо, так мені буде зручніше. Допомагаю на третьому шарі. Можу собі дозволити змінити трошки техніку і тактику. І я допомагаю пігменту розподілитись рівномірно такими хвилястими рухами пензлика. Обережно при цьому обходитиму сам бургер з обох сторін. До речі, мені дуже до вподоби обходити об'єкти фоном, заливкою рівномірною, саме цими китайськими пензликами. Вони прямо ідеальні, вони несуть на собі дуже багато води, при цьому мають гострий кінчик, красиво обходять всі деталі. Дуже зручно. виступаю, вивожу горизонталь для того, щоб робити перехід. Додаю води на пензлик і проходжу з двох боків заливки. Ще води, витісняю пігмент з пензлика. Менш пігментована вода змішується з крапелькою на горизонталі. Змиваю пензлик, пом'якшую градієнт, роблю перехід ніжний, повністю змиваю, підсушую пензлик для того, щоб зробити ніжний невидимий край. Нас чекає ще один шар. Маю сказати, що для моїх студентів перші тижні навчання акварельні заливки, особливо саме рівномірні акварельні заливки, це справжній привід для того, щоб нервувати, тому що вони прям не хочуть іноді слухатися, не хочуть піддаватися, не хочуть бути контрольованими крапля та тече не туди, то пересихає, то забула зробити перехід. Ну, коротше кажучи, це не так просто, як виглядає з першого погляду. Тому можу сказати, що, можливо, це і не останній мій шар. Навіть класики іноді помиляються, куди ж мені? Мені хочеться зробити свій фон ще більш темним. І якщо ви знаходитесь в тій самій ситуації, коли ви хочете зробити його темним, але знаєте, не чорним, будь ласка, уникайте цієї спокуси одразу намішати темний пігмент. Повсе піде смугами і про якусь рівномірність, про якусь м'якість переходів можна буде вже забути на той момент. Поступово готуюся до пом'якшення. Так, собаку, що ти робиш? Боже, у когось собака з'їла домашню роботу, а у мене собака постійно мені намагається зіпсувати YouTube-відео. Ну що ж з ним робить? Сподіваюся, він скоро виросте і буде тихенько біля мене сидіти, поки я тут з вами малюю. Так знаєте, Ненапряжно. сопіти собі хочеш? Що ти там робиш? До речі, намагайтеся ніколи не відволікатися від своєї акварельної заливки. Відволіклися, або щось потекло на туди, або щось присохло, або е, ще якась проблема. Коротше кажучи, краще добийте заливку і тільки потім відволікайтесь. Поки наступний шар, е, точніше поки ваш шар заливки буде висихати. Я все-таки хочу зробити ще один. Чесно визнаю, я ненавиджу обманювати людей, але мені здається, буде ще два шари. Тому що мені хочеться е притемнити ще згори. Сильніше і я набрала в свою колюшку трошки більше пігменту. З кожним наступним шаром темної акварельної заливки можемо собі дозволити віддодавати трошечку пігменту, тому що він все краще і краще, все ніжніше і ніжніше, все рівномірніше розподіляється по паперу. Поїхали. Темний пігмент продовжую наносити хвилястими вертикальними рухами. Бачите, чим більше його, чим більше пігмента, тим повільніше він розподіляється. Він стає густий, калюшка стає густа, крапля стає густа, і розподілення заповільнюється потрохи. Пензликом ми з вами зараз активно допомагаємо цьому процесу статися. Якщо до того у вас була смугастенька така заливочка, то зараз намагайтеся урізноманітнити свої рухи. Тобто бачите, я ніби і тримаю горизонталь, але я не створюю її за допомогою класичних горизонтальних рухів, а роблю різні хвилясті, більш вертикальні рухи. Нагадую вам, крапелька все одно має залишатися, вона запобігає пересиханню краю. Навіть якщо ви не встигаєте зробити попередній край, зробіть буквально півруху на наступному Коротше кажучи, якщо ви там забарилися десь на лівому, дивіться, я тут щось роблю, обхожу, раз, на правому прийшла, світенько, туди-сюди і повертаюся до свого лівого. Не застрігайте довго на одній стороні, для того, щоб друга не встигла присохнути. Потроху додаю водички для рівномірного Пресветывание. Ще воды. Ще. И полностью смываю пентлинг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 Так, там, до мене крапнуло, є нерівний край, я залишуся трошки довше і поступово, поступово перейду в чисту воду для того, щоб цей зараз край, який утворився у мене, не присох. Намагаюся також тримати горизонталь градієнту, щоб вона була рівна. Щоб з двох сторін градієнт розподілявся однаково або близько. Ну що ж, друзі, це краще, а можна ще краще. Робимо все. робимо все те саме, тільки другим шаром. Не бійтеся за папір, він все витримає, головне не терти його. Якщо ви подивитесь на ті рухи, які я роблю, придивитесь до них краще, то ви побачите, що я не роблю рухи тертя. Так, знову починаю з водички. Знову починаю з водички. І бачите, я зовсім не тисну на папір. Зовсім не тисну. Я просто дуже-дуже-дуже м'яко краєшком, тільки одною третиною пензлика рухаюсь по паперу. Моя задача не змити, не додати колір, а тільки розподілити пігмент, допомогти перерозподілити пігмент, якщо він з самого початку. Якось розподілився плямами, смугами або якимось іншим неправильним, небажаним для мене чином. І незважаючи на те, що з цього боку, з якого я зараз працюю, у мене в принципі все не так погано в заливці, я все одно мушу кожну наступну свою дію повторювати для всієї площі заливки. Інакше про рівномірність може бути забути. Є така думка, що в акварелі помилятися не можна, тому що вона взагалі ніяк не терпить помилок. Але це не зовсім так. Є певні речі, які ви вже не виправите, але до них треба дуже довго йти. Тобто треба дуже довго і декілька разів сильно помилятися для того, щоб цю помилку неможливо ніяк було виправити. Підходячи до краю, до градієнту, я додаю води. Ви також можете побачити, що я замінила воду. Дуже важливо робити всю а, цю процедуру чистою водою. Ну що ж, не вже це останній шар? Сушимо і побачимо. Отже, я фіксую свою роботу з рівномірною заливкою фона на цьому результаті. Сподіваюся, що у вас, у вашій практиці все вийде без пригод, абсолютно рівномірно. Не поспішайте, не додавайте занадто велику кількість пігменту. І пам'ятайте, якщо робота дійсно для вас важлива, якщо вам дійсно принципово не зробити помилок, краще рухатися повільніше, поступовіше. І вам буде спокійніше. Нехай там буде 10 шарів а, у тієї заливки, але вона у вас буде дійсно прямо-таки ідеальна. Не поспішайте, акварель все зробить сама, якщо ви дозволите їй це зробити. І я не знаю, чесно кажучи, чи не рано ще збирати мою наступну акварельну групу, яка буде стартувати в вересні 2023 року, але про всяк випадок запрошую вас, якщо у вас є плани вступати в виш і здавати екзамени акварелью через рік, тобто влітку вже 24-го року, я допоможу вам з цим вступом. Або, якщо ви давно вже хочете, давно плануєте підняти свій рівень володіння аквареллю, стати більш професійними або навчитися абсолютно з нуля, будь ласка, приходьте до мене на довгий, фундаментальний 9-місячний курс в 2023 році.